مشاهدين الكرام نعمة وسلام أصلي أنه يكون الجميع بخير في هذه الحلقة الخاصة جدا والمثيرة للجدل بالطبع هتكلم معاكم عن الفيلم اللي سبب قطيعة دبلوماسية بين السعودية وبريطانية في الثمانينات وطبعا مصر اللي هي حبة الفراولة على راس الكيكة ليش مصر؟ مصر لأنه بعض الأخوة الفنانين من مصر شاركوا في هذا الفيلم تمثيله. الفيلم يتناول قصه موت اميره وحاحط لكم رابط الفيلم في الاسفل في خانه الوصف كمرجع. طبعا هو فيلم وثائقي. هذا الفيلم حاولت السعوديه منعه بكل الوسائل لدرجه انهم طردوا السفير البريطاني وقتها. وتدخلت شركه موبايل وضغطت على الحكومه الامريكيه علشان يتوقف عرض هذا الفيلم الوثائقي. اللي يتكلم عن موت اميره. مين هي الاميره؟ الأميرة مشاعل بنت فهد بنت محمد آل سعود حفيدة الأمير محمد آل سعود اللي يقولون عنه أبو شرين أولاً خلنا نتفهم وضع الأسرة كمجتمع عربي أصيل الشرف طبعاً زي ما أنتم عارفين مش مسحب منطقتنا العربية وبالخص الخليج والبدو الأميرة مشاعل رحمة الله عليها راحت لبنان علشان تدرس وطبعا هذيك الايام لبنان ومصر وسوريا والاردن تعتبر حلم بالنسبه للسعودي عشان يدرس فيها ويحصل على بعثه، هذا علشان التقدم العلمي والثقافي بهالبلدان. هناك بنتنا مشاعل تعرفت على ولحد ولد اسمه خالد الشاعر، اللي هو ولد اخو سفير السعوديه بلبنان بهذاك الوقت، اللي هو علي الشاعر. واللي بعدين صار وزير الإعلام بالسعودية في عهد الملك فهد. طبعا السيد علي الشاعر وهو زميل الوالد رحمة الله عليهم جميعا بحكم انه اثنيناتهم اشتغلوا بالجيش. هو شخص وسيم زي ما انتم عارفين. وأكيد ولد أخوه خالد كان شاب وسيم. يعني بصراحة الأميرة مشاعل ما تنلام. ولا عيال على سعود برضو حلوين. بس الاهل وبالخاص جد الاميره مشاعل كيف يجي قلب يقتل حبيبته يا جماعه الخير بالنسبه لي هذه القصه هي قصه حقيقيه تجسد الحب مثل قصه عنتر وعبلة او حسن ونعيمه او روميو وجولييت وهذه هي قصه خالد ومشاعل هذول الشابين حبوا بعض بس هي اميره وخالد انسان عادي كيف يتزوجون؟ هذا مستحيل فقرروا أنه يسافرون للخارج وبالمطار الأميرة تنكرت بهدوم رجال بس الله هديها لو أنها لبست عباية كان مشت الأمور زين على أساس أنها حرمة ومحجبة وما يجوز يكشفون عن وجهها خصة أنه قانون عدم سفر بدون محرم أو موافقة ولي الأمر ما كان موجود وقتها ولكنه ظهر بعد هذه الحادثة لكن نشكر الرب الحمد لله هذه الايام هذا القانون رجع اختفى عموما بعد ما دخل خالد صاله السفر اللي هو خالد الشاعر وختموا على جوازه حقين الجوازات لقطوا الاميره وخذوها للتحقيق واكتشفوا انها حرمه متنكره بهدوم رجال خالد وقتها كان بامكانه انه يستمر بمكانه ويتجاهل الموقف ويسافر وما يرجع للبلد مره ثانيه ولكن بسبب حبه للاميره قرر انه يدافع عنها والمثك هو بعد الاميره بالمحكمه اعترفت على نفسها بانها كانت على علاقه حميميه مع خالد ولكن اخذها عمها الملك خالد وقتها برات المحكمه وطلب منها انه تنكر معرفتها بخالد الشاعر وانها مش راح تشوفه للابد يعني صحيح اشتغلت عليه تخيل معي الوضع اللي كان يواجهه الملك خالد وقتها الامر كان في وضع لا يحسد عليه بصراحه ولكن على ما يبدو ان الاميره مشاعل فضلت الموت على ان تعيش بعيد عن حبيبها. وبالمحكمه اكدت ثلاث مرات بانها كانت على علاقه غير شرعيه مع خالد الشعر طبعا القاضي حكم عليها بالقصاص للاسف زي ما احنا عارفين. يا جماعه الخير هذه القصه تذكرني قصه الغامديه اللي زنت وجات لرسول الاسلام واعترفت على نفسها ثلاث مرات. وبدل ما يغيرها رسول الاسلام محمد قرر انه يرجمها طبعا بعد ما اعترفت ثلاث مرات. تماما مثل الاميره مشاعل. طبعا رسول الاسلام قال عنها انها تابت توبه لو وزعت على اهل الارض جميعا لكفتهم. اكيد الاميره مشاعل متاثره بهالقصه. حكم إنها سعودية ومسلمة وهذا الحديث جزء من الثقافة الإسلامية اللي يدرسونها بالمدارس ولكن في كلا الحالتين في كلا الحالتين رسول الإسلام محمد بن عبد الله والأمير محمد بن عبد العزيز أبو شرين أصدروا اوامرهم أمرهم الضحية بدل ما يعطوها الفرصة الثانية هذا على الرغم انه أنه البنتين جاءوا معترفين على أنفسهم لكن تعال معي نشوف تفاصيل قصة الحرمة اللي مسكت في ذات الفعل في الكتاب المقدس هذه الحرمة ما جاءت تايبة زي البنتين الأولتين ولكن الناس جروها من شعرها لعند يسوع وقالوا هذه الحرمة زنت وموسى يقول أنه لزوم نرجمها وش تقول أنت بعد ما انحنى يسوع على الأرض عشان يكتب رافع راسه وقال كلمته المشهوره من منكم بلا خطيه فليرميها اولا بحجر. يا سلام. يا سلام عليك يا يسوع، كم انت عظيم يا حبيبي. هذه البنت اللي اصلا ما كان عندها نيه توب ولكن حظها الحلو رماها تحت رحمه يسوع. ويسوع اعطاها فرصه ثانيه. عارف ايش اللي صار مع هذه البنت؟ صارت قديسة. وهي مريم المجدلية. راجع انجيل يوحنا اصحاح 8 اقرا الايات من 1 ل 11. طيب تخيل معي لو انه هذه الغامدية او الاميرة مشاعل وقعت بيد يسوع عشان يحكم عليها. كيف حيكون الوضع؟ هذا وهي معترفة على نفسها ومستعدة وتفضل عقوبة الدنيا على عقوبة الاخرة. إذا المسيح قدر يغير اللي تبي بتتوب وسويها قديسة فإيش حيسوي مع اللي تبي تتوب أو اللي بيتوب يا أخوي الحبيب وأختي الحبيبة تعال اليوم للمسيح اللي ما يدينك على شيء مع أنه هو الوحيد اللي عنده الحق أنه يدينك ولكنه بيعطيك فرصة ثانيه ليش؟ لأنه يحبك طيب خلنا نتناول الموضوع من زاويه ثانيه ليش الاميره مشاعل عدموها بالرصاص وخالد بالسيف هل إن خالد من عامه الشعب ولزوم يموت بالسيف ولكن الاميره بالرصاص مش العقوبه تقول انه الزاني والزانيه المحصنين يرجمون طيب ليش اعدموا خالد مع انه مش محصن وكمان برضه هذا يذكرني بالمسيح يوم انعدموه بالصليب مع انه تهمته هي تجديف تجديف يعني الكفر حسب الشريعه اليهوديه واتهامه باطل له وهذه عقوبتها حسب شريعه موسى الرجم حسب الشريعه اليهوديه طيب ليش ما رجموه ولكن صلبوه هل كانوا يبوا يهينونه لانه صليب مخصص للصوص خصها انهم صلبوا للصين مع المسيح واحد عن يمينه والثاني عن يساره هم مش عارفين اصلا ان المسيح جاء من اجل هؤلاء الخطاة رمز واللي على اليمين وبتواضعه دخل الجنة واللي على اليسار وبتكبره ما حصل على شيء طبعا ما في احد يقدر يقول لي علشان بنت ضربوها بالرصاص اتذكر البرماوية قصوها بالسيف والباكستانية هم بعد قصوها بالسيف يعني في قصاص للنساء ولكن مش علشانها اميرة قصوها بالرصاص. يعني زي بولس الرسول ما قدروا يصلبونه ولكن قصوا راسه بالسيف لانه مواطن روماني، والروماني هذيك الايام كان يعتبر على راسه ريشة. يعني حتى في القصاص برضه في واسطات. وشر البلية ما يضحك يعني. احبتي في المسيح. انا بصراحة ما احب اخوض في الامور السياسية. ولكن أحب أشوف الأمور بشكل تنبؤي وأحب أشوف المستقبل. علي الشاعر اللي هو عم خالد الشاعر اللي قصوه بسبب علاقته مع الأميرة مشاعل في عهد الملك خالد هذا الكلام في 77. صار فيما بعد وزير الثقافة والإعلام في عهد الملك فهد يعني الملك التالي بعد الحادثة من قتل خالد الشاعر. فهل عيال خاشقجي مثلاً صلاح وعبد الله حيستلمون مناصب وزارية في عهد الملك التالي وفي هذه الحالة حيكون الأمير محمد بن سلمان لأنه هو ولي العهد ممكن بفكر معكم بصوت عالي طيب هذا من جهة من جهة تانية لو أن هذه الحادثة اللي صارت مع الأميرة مشاعل صارت في هذه الأيام يعني بعد الانفتاح وحصول الحرم على الحريات أكثر وتسوق السيارة وتسافر بدون محرم وببدون إذن من المحرم وتستلم مناصب وزارية وتشغل مناصب مجلس الشورة يعني البرلمان ومعها الحق في الاختيار بأنها تلبس الحجاب أو لا هل حيكون مصيرها قصاص؟ أنا أقول لا أعتقد أنه لو حصلت هذه الحادثة بهالأيام كان ممكن إشي يسووا كان ممكن يزوجوهم على بعض ويسترون على هالقصة أنت ايش رأيك؟ اكتب رأيك بالتعليقات تحت عشان نشوف آراء بعضنا البعض ونتعلم من بعض. تماماً مثل الفنانة الرحلة عتاب اللي ماتت في مصر وبعيد عن أهلها وديرتها بالسعودية بس علشان كانت تغني ولكن الغنى صار أمر عادي ومسموح فيه هذه الأيام. شفت إنه انولدت في الوقت الخلط إحنا المسيحيين تغربنا وطلعنا برات بلادنا. العابرين يعني المتقدمين. ايش حيصير بعد كم سنه؟ أحبة المشاهدين احب اقرا اراكم وتعليقاتكم بخصوص هالامر في خانه التعليقات تحت. علشان اقدر اقراها لما تكتبها انت، واذا ما كتبتها انا ما اقدر اقراها. وربنا يبارك العوائل والاسر ويستر ربنا على بناتنا وعيالنا وعيوبنا يا رب غطيها بدمك الطاهر بالمسيح يسوع الناصر له وكل المجد. آمين